Skal gå og av våre nye, interessante videoer. Bare husk å klikke på abonner-knappen og bjellikone. Vi legger ut nye videoer hver uke.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 se best kabler nedenfor for lenker til nettbutikken vår hvor du kan kjøpe reservedelene.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 Nå skal du se på at du så gjennom instruksjonen du likte denne, trykk på Like-knappen og del med vennene dina Ha en fin dag! Følg oss på sosiale medier. Vi er på Instagram, Facebook og Twitter. Alle linkene er i beskrivelsen.